Vam skrbi in vse, kar vas teži. Svitarodan se zvrni, spomine stare prebubi. Objeti prišete v noč, To vam zaigram. Živ. Le tebi dan ne zveni, moja peseni, sre pa šta. Hvala. Ga. Danes tu jutri tam, z 50 letam pri poljam, uniki drugi dan, še to vam zaigram. Bi staro, starom moj san, a jutri bom morda drugi, razgaljam si srce, ljubim Danes struje, jutri tam, z njopicali tam prigoljan, v neki drugi dan, še to vam zaigram. Vesem starom, moj san, a jutri bom morda drugi, razgaljam si srce.